والحمد لله لان هاد هذه السنه هذه يعني كنشوفوا المشاريع يعني كيما صدق الاخوان ودخلوا أن في الامر الواقع في طرف سنه وسيبنا مع الوزير لانه كان يعني كان صار الرساله الجنوبيه في الحمله الانتخابيه وكنا طرحنا عده مشاكل تتعلق بالرساله الجنوبيه بحكم موقع الرساله الجنوبيه و العلاقه التاريخيه بمعركه المخازن وكذلك الموقع الاستراتيجي الموقف الاستراتيجي ديال الرساله الجنوبيه وكنا قررنا لعده مشاكل ومن بينها البنيه الحمد لله يعني في هذه المرحله كنشوفوا يعني الاشغال يعني اللي كتقوم بها وزاره التجهيز ديال الطريق الاقليميه 1400 وجوج هذا هب... هب... الطريق لكي تكون عزله ما بين جماعة القرويه وصولا بمدينه علاج كذلك يعني المشروع ديال الطريق الشهويه اللي اصبحت وطنيه طاقه واحده طاقه ما بين الشلاليه مورا في رساله الجنوبيه حتى القصر الجنوبيه وتعتبر هذه هد... اه... الطرق اه... اه... تعتبر هذه الطرق ا نموذجا يعني كتكون العزله على المناطق القرويه بحكم يعني الرساله الجنوبيه المنع استراتيجي لها وأنها انها اصبحت منطقه فلاحيه صقويه يعني كتجلب جميع المستثمرين اجانب ومغاربه باش نبي في هذه المنطقه وتخلق فرص الشغل بالمنطقه باش مابقاوش الشباب يهجروا المدينه لهذا نشكرو الوزير على عندي مشهد الشفاره اللي بيجي لكم يجيبوا